pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili nostalgično sladico. Te sladice imajo prav posebno mesto v mojem želodcu, no, pa tudi v srcu. Delali bomo čokoladne razine z kokosom. Ta sladica je sestavljena iz res neverjetno sočnega čokoladnega biskvita. Gor imamo kokosov na del, ki prav tako lepo poplakne vse skupaj in se čudovito poveže tudi z okusi. In naj vam povem eno stvar: če boste tole spekli, recimo v petek do povdne, bo tole fantastično čez cel vikend. Kaj ti čokoladne kocke z Hokosom so najboljše tam nekje drugi, tretji dan. Da, zdaj pa gemo kar se lotici priprave. Najprej izmešamo suhe sestavine. Moko, pecilni prašek, sodobi karbono in sol presejemo v skledo in odstavimo na stran za kasneje. Vzamemo temno čokolado in jo stopimo. Topljeni čokoladi prilijemo toplo kavo in dodamo kakavo. Biskvit, ki ga bomo spekli za to sladico, je izredno bogat s čokolado, prav tako je neverjetno sočen in eden izmed elementov, ki poskrbijo za to sočnost, je prav kefir, ki ga bomo zdaj zmešali sem notri. Potem bomo dodali pa še rjev sladkor, ki prav tako poskrbi za to, da biskvit ohrani svojo sočnost. Prilijemo kefir sobne temperature in vse skupaj dobro premešamo. Vzamemo maslo, sobne temperature in ga dodamo v skledu mešalnik. Dodamo še rjavi in navarni sladkor, olje in vse skupaj stepamo približno 3 minute. toliko, da postane kremasto. Vmes mes prilijemo še familijo. Na to vmešamo še dve jajci, eno po eno. Ko se jajca v celoti umešajo v maslo, začnemo dodajati izmenično čokolado in pa suhe sestavine, tole dodamo odko v dveh koraki. Vse fino umešamo v biskvit, potem pa smo, pa pa samo še spečemo. V večjih korakih umešamo čokoladni del mase in suhe sestavine. Vzamemo na olijem pekač prekrit s papirjem za peko, velik je 20 x 30 cm. Van maso za biskvit. Maso enakomerno razporedimo. Tole gre zdaj v pečico, pečemo pri 175 stopinjah na sredini in prez ventilacije. Pol ure do 35 ljud. Vmesko pečemo biskvit, lahko pripravimo kokosov nadev, tako da zoptimiziramo čas. Vzeli bomo 200 g kokosove moke. To ne govorimo o tej fino mleti, ampak pač te klasični kokosovi moki. In, da bomo dobili maksimalen okus kokosa, bomo torej čist mežno popražili v ponvi. Toliko, da ne bo preveč porjavelo, ampak da bo samo malce zadešalo po kokosu. Kokos previdno pražimo v ponvi na srednjem ognju in vmes včas mešamo. Vzamemo polno mastno kokosovo mleko, kar torej z konzerve. Najprej ga malce premešamo, ker se na vrhu naredijo, uh, se sestredi maščoba. Potem pa ga se gremo skoraj do vretja. Kokosovo mleko vlijemo v lonec in ga se grejemo. nadrobimo belo čokolado. V mleko segreto, mu dodamo koščke bele čokolade in premešamo. Na koncu vmešamo še kokosovo moko. Biskviti imamo pečeni, kokosov na del je pripravljen. Biskvit se mora malce ohladiti. tole imamo tudi že malce, malce še toplo. In zdaj preprosto samo premažemo kokosov nadel del, povrh biskvita. In potem bomo dali tole ohlediti. Kokosov nadel del enakomedno razporedimo po še toplem biskvitu. Odlično je tole. Žal mi je, da mora biti hladilnik čez noč ali pa vse za 4-5 ur, da se res fino ohladi. Pokrijemo s folijo ohladilnik. jutri oziroma potem bomo pa prelili z stopleno čokolado v ja. Temno čokolado stopimo nad vodno kopeljo in dodamo kokosovo olje. Mešamo in prelijemo našo pecivo. Počakamo, da se ohladi, in postrežemo. Dobro je, če pecivo odstovi v hladilniku vsaj čez noč. Najboljše je pa drugi dan. Dobro te.